Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila tisoč ur zunaj. Danes se bova z dravkom Lidlom zabavala na snegu. Nizke temperature, sneg in kratki dnevi naj ne bojo razlog, da ostanemo notri. Lepo iskati moramo zabavno aktivnost, da nas ne bo zeblo. Danes bomo šli v hrib in med potjo se bomo metali po snegu. Na ta način bomo ustvarili v snegu različne oblike. Potem pa bomo na vrhu hriba naredili kepo in jo toliko časa, dokler bomo zmogli. nato pa jo bomo spustili po bregu na vzdol. Potrebno je biti previdan. Preden pa spustite na vzdolj, nujno preverite, da se pod hribom ne sprehaja kakšno sprehajalec ali kakšno žival. Ko se vračamo iz hriba domov, pa se lahko kepamo, mečemo kepe od drevesa ali počnemo kaj drugega. Uživajte na snegu!